جميع تشغيل يخدموا الشباب حتى هما يكون عندهم حق تشغيل وكنظن ان جيات توصل لسلسله أه وشخص رئيس سي عمر المرور اللي هو كان حي عادي عالي من المنبر الوقوف ديالو مع مع مع المتضررين من الحرائق كان في الميدان رصد ميزانيه كنظن حوالي 9 مليار وزاد هاد الناس اللي يستفدوا من هاد الدعم هذا وكنظن ااا أه كاينه واحد الميزانيه كبيره في الاستثمار، هذه فيما يخص الجهه ديالنا، كنظن السيد الرئيس هو اللي غا يقول لكم لي شيفر اكزاكت، انا معنديش لي شيفر اكزاكت، اللي أه بغيت نقول لكم وأن ان ان البرنامج الحكومي ديالها راهنت على مليون مانسيب شغل، ودابا خلال برنامج اوراش اللي شغال 250 الف مانسيب شغل، هذا برنامج اوراش، و 2000 شارف وشارفة برنامج فرصة. يشجع الشباب المقاولين والمقاولات كنظره الحكومه درت لدينا المشروع وبدينا وبهنا في الثلاثه الاولى اللي حنا بدينا فيها دابا يعني ثلاثه اشهر مثل شفتوا دابا الشباب راه اغلبيه الشباب فرحانين وعالهم الحل ومن من الانتقادات حنا ما كنقولوش ان خدمنا يومين ثلاث ايام سيمانة سيمانه وخادمني نهار خلص هالموضوع وكل ما ما بقاش انتقادات كان مشروع وناجح من الشباب وماشي الشباب ديال التجمعين اللي خدموا جميع الاحزاب، يعني ما فيش سياسه، الاهم هو ان يخدموا الشباب ديالنا، الشباب المغاربه اجمع، أه، بغيت نقول لكم التعليم، كاين بعض الشباب على المنحه الجامعيه وعلى الحي الجامعي، حنا في المداخله ديالنا كبارلمانيين دائما وانا عضو في لجنه التعليم والتواصل، دائما في المداخلات ديالي مع وزاره التعليم العالي، دائما كنركزوا على كنقولوا دائما التعليم من المنحه الجماعيه. التعنيم بحي الجامعي كل شيء من هذا قيمة صعيف ولكننا نوصل ذاتي خاصة أنه العالم الخرم شو بنت اصلي من الشوان ماما من الجبل وخاصة لدينا رأي العالم رأي الدم رأي إنه دائما الطموح بالطموح والإراده قويه والحزب ديالنا عندو إراده قويه باش أنه ينفذ البرنامج الحكومي ديالو بالرغم من العراقيل بالرغم من الأزمات اللي كنمروا بها بالرغم من كلشي كاين شي شي أخ سول على تمويل ديال مشروع الحمايه الاجتماعيه بالرغم من تمويل الدوله المهم أننا أن الحكومه صامده وعازمه أنها تنجح مشروع تعميم الحمايه الاجتماعيه التكلفة ديالو تقريبا 50 مليار درهم، كنتو كتعرفوا أن المشروع هذا هادشي اللي خصنا نعرفوه فيما التعليم الشغيل والصحة كان النهار الاثنين، اثنين على الحكومة ومع وزير التعليم العالي ووزير الصحة والكيمياء داروا من أجل الرقم المهني الصحه يعني كانت عندنا حدود الرقمي من عدد المهنيين في أفق 2030 وإصلاح نظام التكوين البرنامج يروم بالرقم العلمي في الصحه من لكل <تسجيل> إلى نسمه سنة 2021 إلى 2022 في حدود بحلول ثم إلى 45% في أفق 2000. لكن كم تدخلت في تحسين المنظومة الصحية للناس؟ بس أنا قلت لك مواطنة بسيطة بب بب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 وجميع هما من الحمايه الاجتماعيه، ووضحوا لهم ماشي الناس اللي عملوا كبير سائق الاجره المكان كان اصدق انه قادر انه يستنسح الحمايه الاجتماعيه، مشروع ماشي مشروع كفن كل يعني في نهايه 2019 طبعا هو مشروع ملكي تحت ولكن الجراه والتنفيذ في الحكومات السابقه جِبَ الحكومة ديالنا هيك لأن قدرت أن نسي هذا المشروع هذا من, من الأهم واحد.